Busser yeah, Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser Busser پر شیرا کشمائے آواس بابا سے ہر کرے بلکہ سجائے پر شیرا کشنا پر باسن بابا سے ہر کرے بلکہ سجائے ڑے گمرکا سی لوک سنگ پنیر اجل سے ہزا ملا سی کو سنگے پن اچھل سے ہزا ملا چڑیا گیا محرم پر شہر ہزار پا کا ش گر گر علم سجائے پہ اور شہادت کی حرم کا رہا سارا کی بیٹھی سو پھر تائے سارا بیٹی ہو سو پھر آیا محرم پر شیرائے باقا سے گھر کر سجا پر با کبھی گھر بنا میں کھیتی رہے سدائے کبھی بھی گھر میں تیر ستا ہے کشمائیں ماہ کا پیاسا گوتی رہی سکینا گو تین جپائے گو تین سکینا گو تین جپائے گیا محرم پر شہر کشائے پاپا سے کاش پر بناب مولا ہمیں بلائے بنا کاش پر بناب مولا میر بنا سے پاو کاش گھر گر ال سجائے